Хвилинка культурного націоналізму. Якщо ви художник, скульптор, актор, режисер, поет, митець коротше, проведімо експеримент, де один відомий мільярдер і філантроп якось вранці каже своєму помічнику «Джон, я хочу підтримати українську культуру, знайди мені, будь ласка, якісь достойні проекти для інвестицій». А тепер питання, чи знайде вас Джон у Гуглі і соціальних мережах? А якщо він вас таки знайшов? Що він побачить у вашому профілі? Ваші довоєнні фоточки, подорожі, ваші фотосесії, вашого кота, чи ваші роботи, чи ваші проекти? Якщо Джон таки вас знайшов і знайшов у вашому профілі ваші роботи, будь ласка, напишіть мені в коментарі і я підпишуся на вас. Закликаю також всіх, хто побачить це відео, підписатися на коментуючих. А якщо Джон вас не знайшов або знайшов вас і вашого кота, то що ви тут досі робите? Бо ваша робота і ваша творчість зараз потрібні Україні. Ставайте видимі!